56, 57, 57 58, 58, 58 50, 59, 60! 60. Megyünk! Keressük a fiúkat! <gül> Vajon merre lehetnek? Itt mi? Fogja mi? Mi sincsenek? Egyébként szóval, hogy kell megállítani. Ezt meg. Jó. Na, szóval indulunk a lányokat megkeresni. Ott tartunk, láss. Tehát, Nincs. ott nincsenek. Arra kell nincsenek. De miért 1,3-os vagyok? Miért nem 3 éve? Mert hát mindegy. És már nem tudom váltani hirtelen. Hattak ez magasztokat? <gül> És én úgy lettem hogy erre fotottak. Menjünk már, nagy Nem biztos, ők ára szoktak menni. Menjek előre? Várja. Ne fússunk. Most ne fússunk még. Jajunk be ide a fárhoz. Erre van a kamera. Majd, ha meglátjuk őket előveszem, jó? Hú, már hát ők ott vannak. Gyere be a pisztike! Hú, én már kifáradtam. Így nagyon sem tudok utánuk. Majd akkor. Hogy a pisztike is. De nem, nem meg a nyelvot. Hát, oh, istenem. Mónos szülőföldünk, környezetünk, Nálad kedveset tája a világon nincsen, Édes szülőföldem, te legdrágább kincsem. Mónos lajos, szülőföldünk, környezetünk, Nálad kedveset tája a világon nincsen, Édes szülőföldem, te legdrágább kincsem. Mónos lajos. Szilőföldön drága kincsem. Szilőföldön drága kincsem, nálad jobb a földön nincsen. Mólas. <tos> <tos> Mólas Lajos. Mólas Lajos. Lajos. Nagy drága kincsem! Napok, magyar ünnepek! Ünnepre jöttünk ma ide, nagy az örömünk, mosolyog a szemünk, kívánunk boldog életet, sok szépet, katagást, derült és szeretetet, töltés! Jeles napok, magyar ünnepek! Ünnepre jöttünk ma ide, nagy az örömünk, mosolyog a szemünk. Kívánunk boldog életet, sok szépet, kacagást, derült és szeretetet. Népköltés, népköltés. Kívánunk sok szeretetet és sok boldogságot. Népköltés, kívánunk sok boldogságot. Lépköltés! Kívánunk sok boldogságot! Lépköltés! Kívánunk sok boldogságot! Adni! Adni a legjobb dolog a világon. Meg is indoklom. Mindjárt gondol csak bele. Amikor valaki ad, éppen akkor valaki kap is. És kapni a másik legjobb dolog a világon. Kis attól. Adni! Adja a legjobb dolog a világon, meg is indoklom. Mindjárt gondolj csak bele. Amikor valaki ad éppen, akkor valaki kap is. És kapni a másik legjobb dolog a világon, kisottó. Adni, adni a legjobb dolog a világon. Kisottó. Adni, a legjobb dolog a világon, kis Otto. Adni, Adni a legjobb dolog a világon, kis Otto. Adni, Adni a legjobb dolog a világon, kis Otto. Most már valaki orvosod már. Mert...